Вона з Добропілля, що на Донеччині, а він з Гуляйполя, що у Запорізькій області. Якщо б не війна, кажуть, ніколи б не зустрілися. Марина Коваленко та Вадим Хижняк познайомилися у Запорізькій спеціалізованій школі-інтернаті «Січовий колегіум». Тут через війну переселенці знайшли прихисток. Пили кофе, ось так, приблизно, як, як тут, це стоїть чайник, там все збираються з чашками кофе. І всі, звісно, знайомляться, спілкуваються. Ну, ось так почалося це спілкування. Почали общатися, відносини почали розвиватися. Тонали війки точка. зробив війко-фійка, Розговорились, так і познайомилися. Місяць тому у пари народився син. Його назвали Давидом. Дитина желаний, не важко. Ко всему можна адаптуватися, навіть не здається на ухвалів. Ми ще сильно маленькі, а нам три тижні з кімнати тільки особливо не виходить. Комната і прогулка. Коли завершиться війна, пара планує залишитися у Запоріжжі та одружитися. А це Людмила Шавкун. Жінка також мешкає в Січовому колегіумі. 69-річна переселенка з Мар'їнки розповідає, евакуювалася до Запоріжжя торік 18 квітня. Каже, до цього півтора місяці ховалася від обстрілів у місцевій школі. «В темноці сиділи при снічках, Утром чай, ввечері чай, в обід, там щось ми могли зготовитися, який суп. Коли нас бомбили в школу, нас одразу вивезли вранці, пів шостого ранку, ми під бігли. Я взяла сумку, вона мені 8 років стояла для мене. Сумка, документи і там що таке необхідне передіться. Ось з цими вещами і приїхала». Ну, дай Боже, що тут нам люди допомогли в Запоріжжя. Дуже помогли. Людмила Шавкун каже, у рідному місті мала дві хати. Втім, російські військові залишили її без житла. Жили мої діти, син з лісточкою і троє діточок. А я їм цю хату віддала, що ми построїли. А мені батьки, які померли, в них залишилася хата. Я туди перейшла. Ні той хати немає, ні той хати немає. Погоріло все, я сама річно бачила це. Кожна людина живе, хоче, що ставити своїм дітям, своїм внукам, а тепер немає нічого ні, ні в них. Як далі жити? Загалом у спеціалізованій школі-інтернаті «Січовий колегію» мешкає 146 переселенців, розповідає директорка навчального закладу Валентина Єршова. За словами жінки, перших людей заклад прихистив 16 квітня минулого року. Приїхали вперше до нас люди з далекого Донецька. Марінка, Волноваха, Курахів. Пізніше, через декілька днів, було, почалися надзвичайно такі тривожні події в Гуляйполі, Гуляйполе, Малинівка, Рівнопілля. Почалися там дуже серйозні військові дії і декількома прямо автобусами, великою кількістю людей привезли до мене. Ну, зразу, мабуть, було 87 чоловік. Це були люди похилого віку, мами з дітками. Діток майже біля сорока від одного місяця і до шістнадцяти років. Переселенці живуть у двох корпусах січового колегіуму. Для них працює пральня та їдальня. Коли вони приїхали, їм умови не ставили зразу. Це був перший період, треба було зразу облаштуватися. Потім був якийсь час, вони повинні були знайти собі місце. Але у зв'язку з тим, що це все літні люди, що це все мами з дітками, у них такої можливості просто не було. Ми живемо вже однією громадою, однією сім'єю майже рік. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне Новини, Запоріжжя.